Λυσία λόγος κατά του Ερατοσθένη, ενός από τους τρία κοντατυράννους, εκφωνήθηκε από τον ίδιο το Λυσία. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Δεύτερο μέρος. Αυτό πάντως δεν το αποφεύγω. Αποδέχομαι αν το θέσω ότι διαφώνησες. Αναρωτιέμαι όμως τι θα έκανες αν συμφωνούσε κιόλας, αφού διαφωνώντας όπως ισχυρίζεσαι σκότωσες τον Πολέμαρχο. Μα επιτέλους τι θα κάνατε αν τύχαινε να είσαστε αδερφοί του Πολέμαρχου ή γη του. Θα τον αθωώνατε τον Ερατοσθένη. Γιατί ο Ερατοσθένης άνδρες δικαστές πρέπει να αποδείξει ένα από τα δυο. Ή ότι δεν συνέλαβε τον Πολέμαρχο ή ότι τον συνέλαβε αλλά δίκαια όμως αυτός έχει ήδη ομολογήσει οτι τον συνέλαβε αδίκως οπότε την αποφασή σας για εκείνον σας την έχει κάνει εύκολη. Και βέβαια έχουν έρθει εδώ και παρακολουθούν τη δίκη πολλοί ντόπιοι αλλά και ξένοι με την πρόθεση να μάθουν ποια θα είναι η γνώμη σας για αυτά τα γεγονότα. Από αυτού, όσοι είναι συμπολίτε σα, θα αποχωρήσουν έχοντα μάθει ότι ή του περιμένει τιμωρία στο μέλλον για τυχόν αδικήματα που θα διαπράξουν ή στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν οι επιθυμίε του, θα γίνουν τύρανοι του κράτους, Ενώ αν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με σας Και όσοι ξένοι βρίσκονται στην πόλη, θα μάθουν αν άδικα δίκαια απελάβουν του τριάκοντα από τι του. Γιατί αν οι ίδιοι αυτοί που υπέστησαν τα εγκλήματα του αφήσουν ενώ του έχουν στο χέρι, θα θεωρήσουν κι αυτοί ότι μάταια ενδιαφέρονται για χάρη του. Και είναι καταπληκτικό το εξή στους στρατηγούς οι οποίοι νίκησαν με ναυμαχία επιβάλλατε την ποινή του θανάτου όταν ισχυρίστηκαν πως λόγω της θύελα δεν μπορούσαν να περισυλλέξουν τους νεκρούς από τη θάλασσα επειδή είχατε την άποψη ότι η δική τους τιμωρία θα ήταν το αντάλλαγμα για την ανδρεία των νεκρών και τώρα αυτού, οι οποίοι όταν δεν κατήχαν δημόσια αξιώματα, έκαναν οτι περνούσε από το χέρι τους για να ιτηθείτε στην αυμαχία, και όταν μετά κατέλαβαν την εξουσία ομολογούν ότι με τη θέλησή τους οδήγησαν στο θάνατο πολλούς πολίτες χωρίς δίκη, αυτούς λοιπόν και τα παιδιά τους μαζί δεν πρέπει να τους τιμωρήσετε με την ανώτατη ποινή. Εγώ λοιπόν άντρε δικαστές θεωρούσα το κατηγορητήριο επαρκές, γιατί νομίζω ότι το κατηγορητήριο πρέπει να φτάνει το σημείο που ο κατηγορούμενος θα κριθεί ότι έχει κάνει πράξεις που αξίζουν την ποινή του θανάτου. Γιατί αυτή είναι η ασχατη ποινή που μπορεί να μας ικανοποιήσει. Επομένως δεν ξέρω γιατί πρέπει να αποδώσουμε πολλές κατηγορίες σε τέτοιους ανθρώπους που και να πέθαιναν δυο φορές για κάθε μία πράξη τους ξεχωριστά πάλι μικρή τιμωρία θα είχαν. Γιατί σε αυτόν βέβαια δεν ταιριάζει να κάνει ό,τι συνηθίζεται να κάνουν οι άλλοι σε αυτή την πόλη, να μην αναφέρονται δηλαδή καθόλου στο κατηγορητήριο, αλλά να μιλούν για άλλε ενεργειές του, επιτυχάνοντα έτσι να σα εξαπατούν μερικέ φορέ με το να προβάλλουν πόσο γενναίοι στρατιώτε είναι ή πόσα πολλά πλοία των εχθρών κυρίευσαν κατά την περίοδο τη τριειραρχία του, ή πόσε πόλει που ήταν εχθρικέ τι έφεραν με το μέρο σα. Ορίστε λοιπόν ζητήστε από αυτόν να σας παρουσιάσει πού σκότωσαν τόσους εχθρούς όσους και πολίτες ή πού κυρίευσαν τόσα πλοία όσα ήταν αυτά που ηδη παρέδωσαν ή πια πόλη πρόσθεσαν στι κτήσεις σας έτσι όπως πρόσφεραν υποταγμένη τη δική σας. Μα βέβαια κούρσεψαν όπλα των εχθρών και αυτά είναι όσα φέρεσαν από σας. Βέβαια και τύχοι κυρίευσαν και αυτά είναι τα τύχη της πατρίδας τους, που τα γκρέμισαν. Είναι αυτοί που κατεδάφισαν και τα φρούρια που προστάτεψαν ολόγυρα την Αττική και σας απέδειξαν ότι και του πειραιά ακόμα τα τύχη δεν τα έριξαν επειδή του το επέβαλαν οι λακεδεμόνοι, μα επειδή πίστευαν ότι έτσι ήταν πιο σίγουρη η δική τους εξουσία. Βέβαια, πολλές φορέ απόρρισα με το θράσο όσων τον υπερασπίζουν. Το ξεπερνάω όμω όταν σκέφτω ότι οι ίδιοι που κάνουν οτιδήποτε κακό επαίνουν αυτού του είδους τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι τώρα που για πρώτη φορά προχώρησε σε πράξεις ενάντια στο λαό μας. Και επί των τετρακοσίων επιβάλλοντας ολιγαρχική δίκη διοίκηση στο στρατόπεδο εγκατέλειψε το πλοίο, ενώ ήταν τριείραρχος και έφυγε από τον Ελίσποντο παρέα με τον Ιατροκλή και κάποιου άλλους που τα ονόματά τους δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Και όταν έφτασε εδώ, αντιμαχόταν όσου ήθελαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Και θα σα παρουσιάσω μάρτυρες γι' αυτά. Δεν θα μιλήσω για το βίο του Ερατό στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Όταν λοιπόν έγινε η ναυμαχία και βρήκε το κράτο μα η συμφορά, και ενώ ακόμα είχαμε δημοκρατία, από τότε άρχισαν τη συνωμασία του. Αναδείχτηκαν από του αποκαλούμενου συντρόφου πέντε άντρε ω επόπτε με αρμοδιότητά του τη στρατολόγηση πολιτών στη συμμορία. Αυτοί ήταν οι ηγέτες των συνομωτών και η δράση τους αντιστατευόταν το λαό σας και υπονόμευε τη δημοκρατία. Μεταξύ αυτών ήταν ο Ερατοσθένης και ο Κρητίας. Αυτοί τοποθέτησαν αρχηγούς των φυλών και έδιναν τη γραμμή για το τι έπρεπε να ψηφίζεται και ποιοι να διοικούν και γενικά αν ήθελαν να κάνουν οτιδήποτε άλλο αυτοί αποφάσιζαν έτσι δεν είχατε να αντιμετωπίσετε μονάχα τους εχθρούς, αλλά σας υπονόμευαν και αυτοί που ήταν πολίτες με στόχο να μην παίρνετε καμιά σωστή απόφαση και να υστερείτε σε πολλά πράγματα. Γιατί το ήξεραν πολύ καλά ότι δεν θα μπορέσουν να επικρατήσουν διαφορετικά παρά μόνο αν βρίσκεστε σε δεινή θέση, οπότε και πίστευαν ότι η επιθυμία σας να γλιτώσετε απ' τις τρέχουσες συμφορές θα σας κάνει να μην υπολογίζετε τις μελλοντικέ. Τώρα για το ότι υπήρξε μέλος της επιτροπής των πέντε εκείνων εποπτών, θα σας παρουσιάσω μάρτυρες, όχι βέβαια τους τότε συνεργάτες του, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι στο χέρι μου δυστυχώς, αλλά τους ανθρώπους που άκουσαν τον ίδιο τον ερατοσταίνη. Και όμως, αν είχαν μυαλό, θα κατέθεταν ω μάρτυρες εναντίον τους και θα τιμωρούσαν αυστηρά αυτούς που τους καθοδηγούσαν στα εγκλήματα που οι ίδιοι διέπραξαν. Και δεν θα έμεναν πιστοί αν είχαν μυαλό στους Σόρκους που είχαν δώσει για το κακό των πολιτών, ενώ για να παραβούν τους Σόρκους που είχαν δώσει για το καλό της χώρας δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Αυτά τα λόγια έχω να σε αυτούς. Τώρα, κάλεσε σε παρακαλώ τους μάρτυρες. Ελάτε, ανεβείτε στο βήμα. Ακούσατε τους μάρτυρες και στο τέλος όταν βρέθηκε στην εξουσία δεν είχε συμμετοχή σε κανένα καλό, είχε όμως σε πολλά άλλα. Κι όμως αν ήταν τίμιος και σωστός πρώτον έπρεπε να μην κατέχει δημόσιο αξίωμα παράνομα και δεύτερον έπρεπε να παρουσιαστεί στη βουλή και να αποκαλύψει ότι όλες οι καταγγελίες ήταν ψευδείς και ότι δεν είναι αλήθεια όσα καταθέτουν ο Βάτραχος και ο Εσχυλίδης παρένε καταγγελίες χαλκευμένες από τους 300 που έχουν κατασκευαστεί με στόχο να βλάψουν τους πολίτες. Και φυσικά άντρες δικαστές, Όσοι είχαν στο μυαλό του το κακό του λαού σα, δεν έβγαιναν καθόλου χαμένοι κρατώντα το στόμα του κλειστό, γιατί ήταν άλλοι εκείνοι που μιλούσαν ανοιχτά και έκαναν τα εγκλήματα, που χειρότερα δεν ήταν δυνατό να γίνουν στην πόλη. Αλλά όσοι λένε πω σκέφτονταν το καλό του λαού, πώ γίνεται και δεν το απέδειξαν εδώ, κάνοντα σωστέ προτάσει και αποτρέποντα του συνωμότε θα μπορούσε ίσως να πει ότι φοβόταν και αυτό για μερικούς από εσά θα είναι αρκετό. Λοιπόν προσέξτε μήπω στο λόγο του εναντιωθεί απροκάλυπτα τους Τριάκοντα. Αλλιώς θα αποκαλυφθεί ότι και του άρεσαν εκείνα και παράλληλα είχε τόση δύναμη ώστε ακόμα και αν εναντιωνόταν θα είχε τόση δύναμη να μην πάθει κανένα κακό από αυτούς. Έπρεπε όμω να έχει αυτή την προθυμία τη αντίθεση, του τριάκοντα για χάρη τη δική σα και όχι για χάρη του θυραμένη, ο οποίο διέπραξε ένα σωρό εγκλήματα ισβάροσας, Μα αυτό θεωρούσε εχθρό του τη χώρα και φίλου του εχθρού δύο πράγματα που εγώ θα σας τα παρουσιάσω ανάγλυφα με πολλές αποδείξεις, όπως επίσης και οτι η μεταξύ τους διενέξεις, δεν είχαν ως αντικείμενο το συμφέρον της χώρας αλλά τι δικέας τους φιλοδοξίε. Τους απασχολούσε δηλαδή το ποιος θα πάρει τα πράγματα στα χέρια του και θα κυβερνήσει τη χώρα. Γιατί αν πράγματι στασίαζαν για το συμφέρον των αδικουμένων, πως θα ήταν καλύτερο για έναν άρχοντα να δείξει την εύνοια του παρά στη φυλή, που τότε την είχε καταλάβει ο θρασίβουλος. Αυτός όμως αντί να εξαγγείλει ή να πράξει κάτι θετικό προς αυτούς που αγωνίζονταν στη φυλή, πήγε μαζί με τους συγκυβερνήτες τους στη Σαλαμίνα και στην Ελευσίνα και οδήγησε στη φυλακή 300 πολίτες και με μία ενιαία ψηφοφορία τους καταδίκασε μαζικά σε θάνατο. Κι όταν ήρθαμε στον Πυρεά και οι ταραχές είχαν τελειώσει και γίνονταν διαπραγματεύσεις για συνδιαλλαγή, τόσο στη μία πλευρά όσο και στην άλλη είχαμε πολλές ελπίδες προσέγγισης, όπως έδειξαν και οι δύο. Αυτοί που είχαν ορμητήριο τον Πυρεά, παρόλο που ήταν ισχυρότεροι, τους άφησαν να φύγουν. Οι άλλοι πάλι αφού ήρθαν στην πόλη, εκδίωξαν όλου του τριάκοντα εκτό από τον Φίδωνα και τον Ερατοσθένη και εξέλεξαν άρχοντες του άντρε που είχαν την πιο εχθρική στάση απέναντι σε αυτού. Πιστεύοντα ότι δικαίω οι ίδιοι άνθρωποι που μισούσαν του τριάκοντα θα έδειχναν συμπάθεια σε αυτού που βρίσκονταν στον πειραή. Από αυτού λοιπόν ο Φίδωνα, ο οποίο υπήρξε ένα από του τριάκοντα. Ο Ιποκλή και ο Επιχάρη, από τον Δήμο Λαμπρέων, αλλά και άλλοι που θεωρούνταν ότι αντιμάχονταν τον Χαρικλή, τον Κριτία και τη συμμορία του, αυτοί λοιπόν, μόλι εγκαταστάθηκαν οι ίδιοι στην εξουσία, κινητοποίησαν αυτού που είχαν ορμητήριο την πόλη σε πολύ μεγαλύτερο ξεσηκωμό και πόλεμο ενάντια σε εκείνου που βρίσκονταν στον Πυρεά μ' αυτόν τον τρόπο έδειξαν ολοφάνερα ότι δεν ξεσηκώνονταν για να υπερασπίσουν αυτούς που βρίσκονταν στον πύρεα, ούτε αυτούς που δολοφονούνταν άδικα και ότι δεν στενοχωριόνταν για όσους έπεφταν νεκροί ούτε για αυτούς που έμελε να σκοτωθούν. Παρανιάζονταν μονάχα για τους ισχυρούς και όσους πλούτιζαν σε μία νύχτα. Απόδειξη ότι όταν πήραν στα χέρια του τι εξουσίε και το κράτος, πολεμούσαν ενάντια και στους δύο συγχρόνου: και τους τριάκοντα που ήταν υπέτειοι για όλε τις συμφορές, και εσάς που τις είχατε υποστεί. Κι όμως ήταν σε όλους φανερό ότι αν εκείνοι εξορίζονταν δίκαια, τότε εσείς άδικα, και αν πάλι δίκαια εσείς τότε άδικα οι τριάκοντα. Γιατί βέβαια δεν εκδιώχθηκαν από την πόλη επειδή κατηγορήθηκαν για πράξεις άλλων, αλλά για τι δικέ του. Επομένως πρέπει η οργή σας να είναι πολύ σφοδρή που ο Φίδωνας ενώ εκλέχθηκε για να σα συμφιλειώσει και να σα επαναφέρει από την εξωρία, συμμετείχε στι ίδιε πράξει με τον Ερατοσθένη και χωρί να κάνει καμία διάκριση, ήταν έτοιμο από τη μία μεριά να χτυπάει εξαιτία σα του πιο ισχυρού από την παράταξη εκείνων, ενώ από την άλλη δεν φρόντισε να δώσει πίσω τη χώρα σε εσά, που άδικα βρισκόσασταν στην εξωρία, παραπήγε στη Σπάρτη και προσπαθούσε να πείσει του Παρτιάτε να επιτεθούν με την παραπλανητική πληροφορία πως δήθεν η χώρα κινδυνεύει να περάσει στα χέρια των βιωτών και λέγοντας επίσης και διάφορα άλλα με τα οποία πίστευε ότι θα ήταν πιο πιστικός. Αλλά επειδή δεν μπορούσε να τα πετύχει αυτά είτε γιατί έμπαιναν εμπόδιο οι ιερές τελετές της περιόδου είτε γιατί και εκείνοι δεν ήθελαν πήρε δάνειο εκατό τάλαντα για να μπορεί να πληρώνει το μισθό ενός βοηθητικού μισθοφορικού στρατεύματος και ζήτησε να είναι αρχηγός ο Λίσανδρος που ο Λίσανδρος ήταν φανατικός οπαδός της ολιγαρχίας, φανατικός εχθρός της χώρας μας, ενώ μισούσε άγρια αυτούς που βρίσκονταν στον Πειραιά και αφού προσέλαβαν με μισθό τον καθένα, με στόχο την ολοσχερή καταστροφή της χώρας μας, παίρνοντα μαζί και ορισμένες άλλες πόλεις μετά, στο τέλος και τους Λεκεδαιμόνιους επίσης μαζί και ορισμένες άλλες πόλεις αλλα στο τέλος παίρνοντας μαζί και ορισμένες άλλες πόλεις, αλλα στο τέλος και τους λακεδαιμόνιους επίσης, καθώς και όσους από τους συμμάχους μπορούσαν να πείσουν, ετοιμάζονταν όχι να φέρουν την ειρήνη στη χώρα, αλλα τον αφανισμό της, και θα το πετύχαιναν αν δεν υπήρχαν κάποιοι γενναίοι άνδρες να αντισταθούν. Δείξτε αυτούς τους άνδρες ότι τιμωρώντας τους εχθρούς εκφράζεται την ευγνωμοσύνη σας και προς εκείνου. Αυτά βέβαια τα ξέρετε και οι ίδιοι από πρώτο χέρι και δεν ξέρω για ποιο λόγο χρειάζεται να παρουσιάσω μάρτυρες. Θα το κάνω όμως, πρώτον γιατί και εγώ θέλω να πάρω μία ανάσα και δεύτερον γιατί σε μερικούς από εσάς είναι πιο ευχάριστο να ακούν τα ίδια πράγματα όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Μάρτυρες Λισίας Λόγος κατά του Ερατοσθένη ενός από τους τρία κοντατυράννους <ΣΠΣ> εκφωνήθηκε από τον ίδιο τολισία. Λυσία. <ΣΠΣ> Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. <ΣΠΣ> <ΣΠΣ> Τέλος δευτερού